اس عمر میں آپ کی عمر میں خواہ جتنا انکار ہو خواہ جتنا اس کے اندر وہ مزبزب ہو خواہ اس کے اندر کتنی کنفیوژن ڈاؤٹ ڈینائل ایروگینس تکبر کو فخر کچھ ہو کتنا تساہول ہو جتنی تشدد ہو کتنا تبسط ہو کتنا تنوع ہو زندگی ایک دن میرے بھائی آپ کو وہ گٹنوں کے بل پہ لا کے اپنا سبق ضرور سمجھائے گا واٹ میٹر دس کہ کائنات کے سمجھانے سے پہلے اگر تو سمجھ گیا تو وہاں چیپٹر کھلتا ہے انقلاب کا وہاں چیپٹر کھلتا ہے سکس کار کا میری کہ تائنات کے سکھانے سے پہلے سیکھ جباب